عقد القران اليوم وقت السعد حان فيصل يقول مليون مبروك يا خالي تمت لك الفرحة وصطرت قفان وهديتها لك كريم الخصال القران اليوم وقت السعد حان، فيصل يقول مليون مبروك يا خالي، لما لك الفرحه وسطرت قفان، واهديتها لك كريمة الخصالي، يوم. أنا أبي أحمد. ابن بن محمد علي الشان، الشمخ داوود فخر الرجالي، فاضي الوفي <تصفيق> الشان الوفي الشهم للطيب عنوان، أنت يا أبو محمد يا راعي الجزالي، من فيصل وإخوانه اللي عرفان، والشكر كله بخير احتفالي، أبو أبو فيصل يرحمه رحمن، يا ما تمنى فيك يفرح يا خالي، أبوي عبد المحسن السعدون كم كان، يرسلك سعدون كم كان الخير والهنا وطيب فالي ومن بعده صرت الاب يا سام الايمان وقفتك مشكوره يا راعي الطوالي رجلك نثرنا فل وازهار وريحان زان الفرح والسعد باحلى الليالي يلا عسى افراحنا طول الازمان وديم المسر الخالي يا خير و عد القران اليوم وقت السعد حان، فيصل يقول مليون مبروك يا خالي، لما لك الفرحة وسطرت قفان، واهديتها لك تكريم الخصالي، خالي أحمد بن محمد علي الشان، الشمخ داود فخر رجالي مبروك يا نسل الحر الذي كان ولا يزال مشرف اهله وداو خالي الوفي الشهم للطيب عنوان، انت يا ابو محمد يا راعي الجزالي، من فيصل واخوانه كل عرفان، والشكر كله بخير احتفالي، ابوي ابو فيصل يرحمه رحمن، يا ما تمنى فيك يفرح يا خالي ريح ما تدور الاثار دخان، والمجد ما يومٍ تعدى ومداره. أبوي عبد المحسن السعدون كم كان، يرجي الخير والهنا وطيب فالي، ومن بعده صرت الأب يا سامح الإيمان، وقفتك مشكورة يا راعي الطوالي، اجلك نثرنا فل وز. الليالي يلا عسى راحنا طول الأزمان وديم المسر